سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی. من محمد رضا مباشفر هستم با 15 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی. امروز براتون یک پیشنهاد ویژه و جذاب دارم. اگر واقعاً می‌خواید توی زندگی خودتون یک تحول بزرگ ایجاد بکنید و به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی بین‌المللی فعالیت بکنید، درآمد دلاری مناسبی کسب کنید و به راحتی در هر کجای دنیا که هستید بتونید به کسب و کار خودتون ادامه بدین. پیشنهاد میکنم حتما در دوره آنلاین صفر تا ارزهای دیجیتال و بلاکچین به همراه معامله‌گری اون که توسط باشگاه سواد مالی یونسکو در ایران برگزار میشه شرکت بکنید در پایان این دوره شما به یک معاملهگر حرفه‌ای تبدیل میشید براتون بهترین آرزوها رو دارم